السلام علیکم میں محمد خان کوکنگ کے چینل میں آج کڑھائی گوشت کا طریقہ بتائیں گے وہ عربی طریقہ جو عرب ممالک میں اس کو بولتے ہیں مغل گل یہ ویڈیو تمہیں اچھا لگے تو لائک بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کو شروع سے فری پان لے کے آئیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اور اس کے اوپر لہسن ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کے اوپر پیاز تھوڑا سا ڈالیں گے اور ہلایں گے जब तक थोड़ा से कलर उसका चेंज हो जाए फिर इसके ऊपर जो है ना गोश्त डाल लेंगे इस गोश्त को हमने जो है ना शुरू से पानी में पकाया जब तक थोड़ा सा पक गया फिर इसके ऊपर थोड़ा से मिसाला डाला मिसाल के बाद हम जो है ना फ्राई पान पर लेके आए और इसके ऊपर जो है ना टमाटर डालेंगे थोड़ा सा और हिलाते रहेंगे और थोड़ा सा एक दो मिर्ची डालेंगे जैसे मुनासिब लगे और ऐसे रेडी हो गया ابھی روٹی لے کے آئیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی سبزی ڈالیں گے اور شیز بھی ڈالیں گے اور اس کو برگر جیسے بنا لیں گے ہم جو روٹی استعمال کی وہ سب سے بریق ہوتی ہے اس کا نام ہے شامی روٹی ابھی جیسے دیکھ رہے ہیں ساند اشتیار ہو گئی اور مزیدار اس کا ذیکہ چیک کریں تھینک یو السلام علیکم